Parcă mai e incepea vara, inca-mi vine să-mi s să și terminat școala, școala începea ea. M-a apuc un sentiment de jale că urmează iar zilele nașale. Ce rahat, școala, școala m-am distrat. De școala parcă am uitat, m-am simțit eliberat. Deloc nu am mai fost stresat. Dar mă îngrozesc Numai atunci când mă gândesc Că iar la șapte mă trezesc Și simt că mor Matematică, fizică și chimie Informatică și biologie Nu poți să fuști ca la pușcărie Începe școala Dacă ai absențe, îți deamă părinții Află mă și-ți rupe dinții îți vine să te închină la toți sfinții Că începe școala Școala, școala Școala, școala Școala, școala